Το να έχεις υπογραφή στο email σου είναι ένας καλός τρόπος να προωθεί το blog σου. Πώς όμως θα βάλεις αυτήν την υπογραφή και πώς θα τη γράψει σωστά ώστε αυτοί που τη βλέπουν να κλικάρουν και να μπαίνουν τελικά στο blog σου. Πάμε πρώτα να σου δείξω πώς θα φτιάξεις την υπογραφή σου. Είτε έχεις email στο Yahoo, είτε στο Gmail, είτε έχεις εταιρικό email. Αν δεν έχεις εταιρικό email και έχεις δικό σου domain name, να ξέρεις ότι μπορεί να φτιάξεις ένα τέτοιο εταιρικό email με τον τρόπο που θα βρει αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε τώρα να σου δείξω πώς θα φτιάξει και την υπογραφή σου. Στο ταχυδρομείο Yahoo πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις και επιλέγουμε περισσότερες ρυθμίσεις. Πηγαίνουμε... Στο γίνεται σύνταξη email και βλέπουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την υπογραφή. Στο κουτάκι που ανοίγει μόλι ενεργοποιήσουμε την υπογραφή. Μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε και ακριβώ δίπλα βλέπουμε μία προεπισκόπηση ώστε να δούμε πώ θα εμφανίζεται όταν γράφουμε ένα email. Αν πάμε να δημιουργήσουμε mail βλέπουμε ότι αυτό που μόλι γράψαμε εμφανίζεται αυτόματα ω υπογραφή στο mail μα. Επιστρέφουμε λοιπόν στι ρυθμίσει για να τροποποιήσουμε την υπογραφή μα. Και να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε clickable, δηλαδή να προσθέσουμε ένα link προς κάποιο ιστότοπο που επιθυμούμε. Να ξέρεις ότι οπουδήποτε βλέπεις αυτό το σηματάκι στο web σημαίνει ότι μπορείς να προσθέσεις σε αυτό το σημείο link. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να βάλουμε link για το blog μας Θα πω στο τέλος του βίντεο ποιο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βάλουμε ένα link το οποίο κάποιος θα κλικάρει γιατί αυτό είναι το νόημα όταν βάζουμε link στην υπογραφή μας να το κλικάρει ο παραλήπτης και πάμε να δούμε τι γίνεται και με την υπογραφή στο Gmail Στο Gmail επιλέγουμε το γρανάζι πάνω δεξιά για να ανοίξουν οι ρυθμίσεις πατάμε δείτε όλες τις ρυθμίσεις στο γενικά σκρολάρουμε προς τα κάτω μέχρι να βρούμε το σημείο τη υπογραφή. Εδώ πέρα, εγώ έχω γράψει κάποιε υπογραφέ και σου δείχνω πώ μπορεί να τι τροποποιήσει. Παραδείγματο χάρη, όταν μιλάω με κάποιον στα αγγλικά, χρησιμοποιώ αυτή την υπογραφή. Την τροποποιώ τώρα λίγο για να δει πώ μπορεί να τροποποιήσει και εσύ τη δική σου υπογραφή. Εάν ωστόσο δεν έχει φτιάξει ποτέ υπογραφή, εκεί θα είναι κενό. Οπότε θα πατήσει το δημιουργία νέα που είναι ακριβώ από κάτω. Εδώ είναι η κανονική μου υπογραφή. Μπορώ και αυτήν αν θέλω να τη μετονομάσω, να προσθέσω link με το ίδιο κουμπί που είπαμε και πριν και έχω και μία υπογραφή για τους φίλους. Τώρα στις προεπιλογές υπογραφής από κάτω πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουμε το κουτάκι αυτό όπως το είδε στην οθόνη για να εμφανίζεται η υπογραφή μας ακριβώς κάτω από το mail μας. Όταν πάμε να γράψουμε νέο μήνυμα μπορούμε από τη διαχείριση υπογραφών να επιλέξουμε ποια υπογραφή θα εμφανιστεί ανάμεσα σε αυτές που έχουμε γράψει προηγουμένως. Στο εταιρικό mail, πηγαίνουμε πάλι στο γραναζάκι των ρυθμίσεων, βρίσκουμε το σημείο που λέει υπογραφέ και πατάμε προσθήκη νέα υπογραφή. Μπορούμε να ονομάσουμε την υπογραφή μα. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να έχουμε άλλη υπογραφή για συνεργάτε, άλλη υπογραφή για φίλου, όπω είπαμε και πριν. Και επιλέγουμε και πάλι το κουτάκι που λέει να φαίνεται η υπογραφή μα πάνω από το σημείο που ξεκινάει η αρχική αλληλογραφία. Μα δίνει λοιπόν εδώ τι επιλογέ να γράψουμε ό,τι θέλουμε και να μορφοποιήσουμε την υπογραφή μα. Μπορούμε και πάλι να προσθέσουμε link για τον ιστότοπό μας ή ακόμη και να προσθέσουμε κώδικα HTML. Πατάμε και πάλι αποθήκευση και στη σύνταξη νέου μηνύματο, δηλαδή όταν πάμε να γράψουμε ένα καινούριο email, θα δούμε ότι εμφανίζεται αυτόματα η υπογραφή που έχουμε δημιουργήσει. Μπορούμε και εδώ να έχουμε πολλαπλέ υπογραφέ όπω στο Gmail, αλλά το έδειξε προηγουμένω. Οπότε νομίζω δεν υπάρχει λόγο να το δείξω ξανά. Λειτουργεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Μόλι έμαθε, λοιπόν, πώ φτιάχνουμε υπογραφή στο mail μα, Ποιο είναι όμω ο αποδοτικότερο τρόπο να γράψουμε την υπογραφή ούτως ώστε αυτοί που θα λαμβάνουν τα mail μας να έχουν ένα λόγο παραπάνω να κλικάρουν και να μπουν στο blog μας το να γράψουμε απλά επισκέψου το blog μου δεν είναι τόσο αποδοτικό το κείμενο για το link θα πρέπει να λέει κάτι που να θέλει αυτός που διαβάζει το mail σου να το κλικάρει εάν ενδιαφέρεται για το θέμα του blog σου το να βάλεις λοιπόν μόνο το όνομα του blog σου ή επισκέψου το blog μου δεν σε βοηθάει να το πετύχεις αυτό Πώς θα το κάνεις λοιπόν σωστά, ούτως ώστε να κλικάρει περισσότερος κόσμος. Θα πρέπει να γράψεις κάτι σαν το παράδειγμα που θα σου πω. Εάν το blog σου το χάρη ασχολείται με συνταγές χωρίς γαλακτοκομικά, θα γράψεις. ψάχνει συνταγές χωρίς γαλακτοκομικά, μπορείς να επισκεφτείς το blog μου, τάδε. Ένα άλλος, έμεσος αλλά ακόμα καλύτερος τρόπος να προωθήσεις τον blog σου μέσω της υπογραφής στο mail σου, είναι αντί να βάλεις link για το blog σου να βάλεις link για το freebie σου, για το lead magnet σου. Αν έχεις άγνωστες λέξεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι γιατί θα ακολουθήσει βίντεο που εξηγώ τι είναι αυτό. Αρκεί όμως να γράψεις κατέβασε από εδώ το freebie μου με το τάδε θέμα. Και πάλι αυτό δεν είναι αποδοτικό. Παραδείγματο χάρη, για τους συνδρομητές στο newsletter μου το freebie που δίνω είναι ο οδηγός SEO για bloggers Όμω, αν απλά βάλω στην υπογραφή μου κατέβασε από εδώ τον οδηγό SEO για bloggers Πολλοί κόσμος δεν είναι blogger αφενός δεν ξέρετε τι είναι SEO αφετέρου οπότε για να κάνω τον κόσμο να κλικάρει στην υπογραφή μου θα βάλω θέλεις περισσότερους επισκέπτες στο blog ή το site σου Μπορείς να διαβάσεις δωρεάν τον οδηγό SEO, μιας και το έφερε η κουβέντα και εσύ αν θέλεις περισσότερους επισκέπτες στο blog σου, μπορείς να διαβάσεις αυτόν τον δωρεάν οδηγό, θα σου έχω αφήσει link στη περιγραφή. Θέλω λοιπόν να πας τώρα αμέσως να φτιάξεις υπογραφή στο mail σου, αν έχεις ήδη να την αλλάξεις με τον τρόπο που είπαμε στο βίντεο, αν έχεις απορίες θα χαρό να τι απαντήσω στα σχόλια. Είμαι η Δέσποινα και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα επεισόδιο Edit Your Blog. Εφόσον έμεινες μέχρι εδώ μπορείς να τσεκάρεις και τα υπόλοιπα βίντεο που βλέπεις στην οθόνη. Θα σε βοηθήσουν να μπλογκάρεις καλύτερα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.